ساعت حدود دونیم شب بود من که تازه از مهمانی دوستم اومده بودم مشغول رانندگی به سمت خانه بودم من در بیگو واقع در شمال جزیره گوام زندگی میکنم از آنجایی که به شدت خوابآلود بودم ضبت ماشین روشن کردم تا احیانا خوابم نبرد کمی به سرعت ماشین افزودم آنچنان سرعتم از حد مجاز بالاتر رفت عواسط راه بودم که ناگم دختر بچه را کنار جاده دیدم. سنگیلی نگاه خودش را رو کاملا روی خودم احساس میکرد در حالی که از صورت هم, هم کرده بودم از خوبی پوستن که دختر بچه را هم سال کنار جاده چه بود؟ بودم مخواستم دندرت که ما احساس کردم شخصی نزدیکم حضور دارد وقتی از آینه نگاهی همی انداختم بنده هم نزدیک بودن. پرس و بحشش قال قرار کنم چرا که همون دختر بچه را دیدم که صورتش را به شیشه پشت ماشین چسبانده بود ابتدا فکر کردم که دچار توهم شدم در نتیجه بعد از کولی کلنجار رفتن دوبار از آینه نگاهی به عقب انداختم ولی زمان هیچ چیزی ندیدم تا حدی خیالم راحت شد وقتی به کنار جاده نگاهی کردم آنجا هم از از اون دخترک نبود آینه ماشین رو به بالا قرار دادم تو بار دیگر آن سحنه های هولدانک را نبینم گرچه هنوز همان احساس عجیب همراه هم بود احساس میکردم تنها نیستم و با ناراهدی تا حدی وحشت زده به سرعت به سمت منزل راه افتادم و خدا خدا میکردم که پلیس در این حین به علت را با سرعت قیل نموته دستگیرم نکنم نکشید که احساس عجیب را یادم بودم بعدی که به خانه خیلی نزدیک شده بودم ف حدی احساس آرامش میکردم ولی درست زمانی که مقابله را م بودیی خانهمان همون احساس عجیب که این مرتب عجیبتر از قبل بود به سرقام بود وقتی به سمت پیادهرو نگاه انداختم دخترک می آنجا دیدم اون کنار رو نشسته بود و به من لبخند میزد من که از ترس و حیرت شکه شده بودم ناگه کنترل کنترل ماشین رو از دست دادم و با درخت مقابل خانه برخورد کردم در حالی که بی خود و بی جهت نهرین از پنجره ماشین به بیرون پرتاب شدم در اثر دو دو فریاد هایم پدر و مادر و همسایی ها از خواب پریدم لبانتنگان به سراغم آمدند تا ببینن جریان از چه است ابتدا پدر و مادرم به دلدارین پرداختم ولی وقتی کلیمون وقت را برایشان تعریف کردم پدرم به سرزنش هم پرداخت که چرا را آوری ریزی به راه انداختم همسایه ها را از با فراکنده هم و ماشین را در قداغون کردم ولی من حتی را داشتن که دور میگیدم اما دوچار تواهم نشدم چند روز بعد همون نقطه ای رفتن که گفترک را دیده بیرم و آنجا جیر هدفایی سمید کوچک را دیگرم جاهان در آن رفته ار دخترش به همراه خانواده در یک ثانه ایرانی کوشش شده بود البته مطمئن نیستم ولی تصور میکنم که آن شب قص سوار ماشی شو هرگز آن شب کزایی را از یاد نمیدرم و از آن ببر هر وقت شب دیدخت به خانه برمیگردم شخصی را همراه خود میبرم تا تنها نباشم